Tento stroj je plně elektronický a měl by být ovládán DCF Rádiem s Frankfurtu na Mohanem. Nicméně, vzhledem k tomu, že Bílé věží je velmi špatný příjem tohoto signálu, tak se musí v podstatě provést kontrola toho přeřízení při změně času. Já to fyzicky udělám, tak, že si to zkontroluju na dálku, jestli ty rafiky jsou přetočené nebo ne. A pokud nejsou přetočené, tak jsem samozřejmě opravdu musím mít. Já tady mám kamery takových, které mě hlídají ty rafiky a já se podívám dvě ráno, jestli, jestli dochází k tomu přeřizování nebo ne. Když je to ta změna, tak vidím, že ta grafika mě každý ty tři vteřiny jako proběhne. Když to je na podzim, tak, tak vidím, že se ty hodiny zastavili a čekají, až, až bude o hodinu vlastně méně. A to mě nevadí, to mě nevadí stát ve dvě no to, to není zas takový problém. Že?